Várjuk a júniusi népszavazás eredményét. Amennyiben a falu ott, akkor a népszavazáson úgy dönt, hogy nem szeretnék a bányát, akkor, akkor ezt mi tudomásul fogjuk venni. Négy év telt el azóta, hogy Vas Péter, a Badbow Kft. ügyvezetője ígéretet tett, a helyiek akarata ellenére nem nyitnak Kavics bányát Madocsán. Népszavazást is tartottak, ahol 23 igen ellenében 1179 darab nem szavazat érkezett. Ennek ellenére a cég meggondolta magát, a Tolna megyei kormányhivatal pedig új eljárást indított. Február közepén emiatt tartott a közmeghallgatást a Modocsai faluházban. Maguk erősakkal telepűnek, nyomúnak, mi én azt kérem, hogy most álljanak föl és húzzanak a tarkába. Nem vagy. nem Indulatos szavakkal indult a közmeghallgatás Madocsán, ahol ismét az volt a téma, hogy nyithat-e a település határában kavicsbányát a Betkavics Kft. Maguknak ez aranybánya, nekünk meg egy kavicsbánya lesz. Az átlátszó 2018-ban írt először arról, hogy a paks közeli Madocsán kavicsbányát hoznának létre az ott élők akarata ellenére. Először a Betbau, majd később a tulajdonában álló Petkovics Kft. készítetett környezeti hatástanulmányt a bányatelek kialakításához. A Madocsai önkormányzat a cég kérésére először módosította a településrendezési tervet, később azonban a lakossági tiltakozás hatására visszavonta a határozatot. A községvezetőse azóta is határozottan kiáll a döntés mellett és elutasítja a beruházást. Önök miért nem hallgatnak meg bennünket, amikor egy olyan névszolgás lett itt végrehajtva a faluba? És teljes egyetértéssel, és ezt miért nem hallották meg önök? Most önök elvárják, hogy mi hallgassuk meg önöket, de a szavát, a falu szavát, a közösség szavát nem hallgatták meg. Hát milyen jogon várják el azt, hogy ide jönnek másodszor, harmadszor, negyedszor, vagy ötödszor, akár milyen kísérettel, és mi, mi itt maradjunk csőben? Itt sem ülhetnénk. Mert a népszavazás nyomán belekerült a településrendezési tervünkbe, hogy bányászati tevékenységet azokon a területeken nem lehet folytatni. Sem kutatást, sem rendes bányászatot. Miért vagyunk itt? Ennek el sem szabadott volna kezdődnie, a hatóságnak úgy gondoljuk, ezt élből el kellett volna utasítania. A helyiek tartanak a portól, a zajtól és a megnövekvő forgalomtól. Ráadásul úgy vélik, hogy az érintett földek az átlagosnál jobb minőségűek, és a vízbázisokat is feltik. Még nagyon fontosnak találnám azt, és megjegyezni, itt a fiatalokat említettem, pont a te olvastam, hogy a föld az megújul. Az ellát minket, az táplál. Meg kell adni a tiszteletet, legi. És kérni kell, és adni. hogyha ez a bánya meg lesz, és kirapolják a földet az egyszer van, és utána nincs, de nekünk itt marad az, hogy el van pusztítva a környezet. Ez olyan, mint mikor beköltöznek a vadonatúli lakásba, és föl a parkettel. Az meg ha A bányateleket a Duna mellett egyes lakóházaktól mindössze nagyjából egy kilométerre alakítanák ki. A bányászati cég 138 hektáron, 9932 négyzetméter nagyságú telken kavicsos homokot termel neki külszíni fejtéssel. Mivel ez elsősorban a talajvíz alatti kotrással lehetséges, a bányatelek létesítése környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött. Erről vitáztak többek között a közmeghallgatáson kevés sikerrel. Ennek a közmeghallgatásnak ugyanis szerintem két funkciója van. Az egyik az, hogy önök elmondják, amit szeretnének, és ezt mi végig is hallgatjuk nagyon szívesen. A másik meg az, hogyha vannak kérdések, akkor arra válaszoljunk. Hogyha önök nem kíváncsiak az önök által feltett kérdésekre adandó válaszokra, attól az a közmághallatás még nem lesz sikertelen, akkor majd beküldjük a hatóságnak írásban. Tehát ez csak önökön múlik, hogy most itt potyára ültünk egy 10 percet és hazamegyünk, akkor hazamegyünk. A tervek szerint a bányából évente egy millió tonna ásványi anyagot termelnének ki, 10 havi aktív termelés, és két havi karbantartási szünet mellett. A cég számításai alapján a havi maximális kitermelés 100 ezer tonna lenne évente, ami naponta 3225 tonnát jelentene. A bányában 14-en dolgoznának, a bányatelek nyersanyag nyersanyagkészlete pedig megközelítőleg 42 évre lenne elegendő. Mindeház éves szinten 10 000 köbméter vízre lenne szükség. Elég sok bányának meg más bányának az ügyével foglalkoztam, mert mi a kérdés ezzel kapcsolatban? Hogy ő, át tudják -e érezni ezt a helyzetet, amit van? Én át tudom érezni. De ez nem volt komoly. Átérsz ide, ennyi. De hát figyelj, figyelj én ide, én ezt ja. át tudom érezni, ha most egy pillanatra elvonatkoztatható, hogy Kavicsbánya hozzám, állandóan olyan emberek járnak, akiknek valami baja van más emberekkel, vagy cégeknek más cégekkel, és nekem mindig át kell ezt éreznem. Higgyel, hogy át tudom érezni. De ugyanakkor azt is át tudom érezni, hogy a másik oldalon, tehát egy kérelmezői oldalon és milyen gondolatok vannak. Mind a két oldalnak vannak gondolatai. Ha ez a kettő találkozik, akkor létrejön valami. Ennyi. Továbbra is ki fogunk tartani. Itt Madocsán biztos, hogy nem fognak bányát nyitni. ha kell, akkor a polgárrengedetlenség bármilyen egyébként jogszabály a legális eszközével élni fogunk. És eléggé szomorító tény, hogy egy, társadal, egy helyi lakosságnak a mondhatni százszázalékos döntését egyáltalán nem veszik be az eljárásba. A Kavics bányát tervező Betkavics Kft. ügyvezetője a Szexárdi Vas Ő felügyelőbizottsági tag volt a Fideszes Szexárdi Önkormányzat tulajdonában álló Szexárdi Sportközpont közhasznú non-profit Kft.-ben egészen 2019-ig. A Vas család pedig több állami megbízást is kapott. A bányászati cég korábbi tulajdonosi köre pedig köthető, a környezeti hatástanulmányt elkészítő, meccsekért ZRT-hez. a Betkavics Kft-t is, hogy megtudjuk, ígéretük ellenére, miért ragaszkodnak mégis eredeti terveikhez. A cég azonban erre a kérdésünkre nem válaszolt.